прямо за окопів, наскільки ми розуміємо розкажіть трохи про ситуацію у вас увага світу зараз прикута до півдня але ми розуміємо, що без вашого титанічного повагу фактично не було би можливо не було би можливо Це виліт чи приліт, пане Рославе, розкажіть ситуація у нас стабільно важка постійно таларійські мінометні обстріли на жаль, ми знову маємо втрати одного з наших побратимів Пари вже немає з нами, дуже багато поранених, але тримаємо свій напрямок. Це напрямок Бахмуту, це Солидар. Ну Це я вже казав в інших програмах, що це дуже важливий напрямок, тому що він націлу величезну кількість великих міст, 100 тисячників які починають з Константиники, Дружківки і аж до е, Будянська і Краматорська. Тому зараз вони кидають всі сили, щоб пробити цей напрямок так само як і дуже впираються в районі Мар'їнки Водяного всі ті позиції які, на жаль ми в 2014 році е, тож, е, мали честь е, відвідати але принаймні скажу, що за 8 років ворог нікуди не просунувся зараз там невеличкі вишки є але це десь ну буквально 200-300 метрів я думаю ми б'ємо Автівка до сих пір знаходиться в наших руках, всі інші міста теж під контролем, до Бахмута, що не дійшов, я думаю, і не дійде. Тут величезна кількість нашої техніки, велика кількість е, техніки, яку нам надали по ленд хлопці з бойовим духом, давдяки еспресо, у нас тепер є е, старлінки, ми закупили ще штук. Завдячуючи нашим глядачам, які донатили, от зараз збираємо і на тепловізри, і на все інше, тому що дуже велике речей, бо це ну такі розходні матеріали на війні. Вони дуже швидко втрачаються, як і абілі, як і все інше. Шановні редактори, якщо можна, будь ласка, знайдіть можливість дати зараз координати, якісь реквізити, за якими наші глядачі можуть знову долучитися до збору для потреб, зокрема захисників нашого сходу, батальйону Субода Нацгвардії України, пане Ярославе, дуже коротко, ще щоб розуміти, сьогодні була інформація, що ворог навіть зайшов на околиці Бахмуту, але був знищений або навіть відкинутий. Знаєте що з цього приводу? Наскільки близько вони вже підсуваються? Ну дивіться, щоб бути впевненим, треба туди з'їздити е, прямо на ті вулиці. Е, поки що в мене такої можливості немає, і я не вважаю е, за потрібне туди їхати, щоб просто перевірити. Була інформація від доби тому, що е, декілька вулиць в приватному секторі на підході до Бахмуту були зайняті ворогом, але так як наші хлопці займають всю е, е, міську зону і всі прилеглі території, починаючи від Бахмутського закінчуючи Курдимівкою, то ніякий ворог в Бахмут не зайшов. Я думаю, там його немає. Якщо хтось і просто сочився, але вони зараз, ну я вже казав, що здатні на безлузді дії, тобто атаки, які е, не були нічим навіть логік. Але ми вже розуміємо, що вони просто терти, помираючи, е, вбиваючи один одного, тобто своїх це є нормою. От, і ми знаємо, що вони будуть пети, тому ми постійно у всі сторони дивимося, всі сектори контролюємо, все буде добре. Бахмут остається українським пане Ярослава. Які саме підрозділи російські штурмують, намагаються увійти в Бахмут? Що це за підрозділи? Ну ще запитання: вся стрілецька зброя, яка зараз працює, наша зброя, стрілецька чи, чи російська яка зараз працює це з перемінним успіхом в основному наша звісно от бо дуже близько е, дивіться вагнерівців ми бачимо але у вигмілізованих уголовніков ми брали їх в полон вони признавали що вони пішли до вагнера і так далі ну дуже дивно коли підсилення команди підсилення армії відбувається не за рахунок найбільш мотивований а за рахунок деградуючих слоїв общества ну от вони набрали собі насильників вбивці так далі і ті розмовляють їм прореділі ряди а, які ми прочистили трошки прореділі ряди вафрівців які воювали в Африці для мене це заробітчани як і всі ДНР це обмежені інтелектуально люди які не змогли зрозуміти що Україна це їх рідна земля що ніякої Росі не буде, і вирішили переламати хребет українській нації. Ну цього не буде. Це не вийде не у вагнерівців, які для нас е, не є воїнами, а є ну просто е, яким посміховиськам. Ну і тим паче е, міліція ДНР ЛНР, які себе проявили як труси, які здаються, мавши свої прапори, йдуть масово, і тепер ми їх е, думаємо де зберігати, що з ними тобто хлопоту прибавилось. Слава Богу, українська земля не згріє, поки що не холодно, хлопці не мерзнуть, все нормально, чергуємо, ну я вже казав, що є втрати, але це війна, ми пішли сюди добровольцями. Тому нічого зжалітися. Пане Ярославе, що вам потрібно на тому напрямку для того, щоб переламати ворогу спину кінцево, щоб він більше не пхався саме на Бахмут, бо ми розуміємо стратегічну важливість цього напрямку? Ви кажете, що є Лендліс, є необхідна техніка, і захисники стоять, і дуже мотивовані, хоча й неймовірно втомлені. Що можна зробити ще, на вашу думку? Ну, дивіться, ми знаємо, що радянські Катюші були збудовані на базі американських студебеккерів. Якщо подивитися, ленд-лиз, то студебеккерів було передано більше 350 тисяч одиниць. 350 тисяч одиниць. Ми в Україні не налічуємо навіть 365 таймерсів, їх більше там, двох десятків. Вони дуже ефективні, дуже нам допомагають. Але їх визивати ну це настільки проблематично тому що їх мало це як до господа звертатися і очікувати на відповідь чи рішення е, тому е, побільше нам треба хаймерсів, е, нам треба очі це мавіки які ми дуже багато використовуємо і вже втратили декілька за цей тиждень нам потрібні е, для зв'язку старлінки нам потрібні вдруг у кого є вдома ну це вже гумор мінометні розрахунки якісь Бо більше техніки людей дивіться вони втомлені вони мотивовані але вони є а от з технікою трошки у нас проблеми на чому доїхати проблема вивезти евакуйованих казалось би коли виїжджали сюди а вже ж не перший раз виїжджаємо що у нас є приїхали сюди по дорозі розбили всі машини по донбасській красивій глині розвалили все що доїхало сюди тому потреб дуже багато перелічити їх неможливо якщо Глобально, то дайте нам хаймарсів, дайте нам гаубиць і так далі. Ми навчимося з них лупити, і він буде...